કેમ છો મિત્રો કોઈ પણ ભાષામાં કોઈ ક્રિયા માટેનું કારણ દર્શાવવું એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે અને એવી જ રીતે અંગ્રેજીમાં જો આપણે કોઈ કારણ દર્શાવવું હોય તો અલગ અલગ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો ચાલો જોઈએ કયા કયા શબ્દોનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ કારણ દર્શાવવા માટે મિત્રો કારણ દર્શાવવા માટે આપણે અલગ અલગ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જેમાંથી છે બિકોઝ સિન્સ અને એસ આ ત્રણનો આપણે સહજપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ પણ એ સિવાય પણ અમુક શબ્દો છે જેનો આપણે અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ જે શબ્દો છે બીકોઝ ઓફ ડ્યુ ટુ ઓવિંગ ટુ ઓન એકાઉન્ટ ઓફ જોઈએ આપણે તો સૌથી પહેલાં આપણે જે સિમ્પલ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એની યાદી બનાવીએ તો બિકોઝ સિન્સ एज आज शब्दों सहजपण उपयोग करे छे ए सीवा बीजा शब्दों तो जे किदा? बिकॉज ऑफ ड्यू टू ओविंग to, ऑन अकाउंट ऑफ આજે જે શબ્દો છે જેનો આપણે ઉપયોગ છે એ શીખવાનો છે આજે તો જોઈએ બિકોઝ સિન્સ અને એજની રચના ખૂબ સરળ છે એમાં પહેલાં આવે છે પરિણામ સૂચક વાક્ય પરિણામ સૂચક વાક્ય એની સાથે બિકોઝ Since, hmm. कोई पण एक और त्यार पछी आपड़ा सिंपल रचनामा चना करता क्रियापद कर्मने अन्न्य शब्द आ रचना वक्य दर्शाशु कारण सूचक वाक्य આ બીકોઝ સિન્સ અને એઝ જે છે એ શું છે કન્જક્શન એટલે કે સંયોજક છે જ્યારે બિકોઝ ઓફ ડ્યુ ટુ ઓવિંગ ટુ ઓન એકાઉન્ટ ઓફ આજે ચારેય છે એ ફ્રેશ પ્રિપોઝિશન છે ફ્રેશ પ્રિપોઝિશનની રચના છે એ સહજપણે કંઈક અલગ છે ત્રણ પ્રકાર રચના બને છે પ્રથમ છે बीइंग प्लस विशेषण बीजी है पजेसिव केस प्लस नाउन और तीज है विफोर प्लस कर्म पर आप जे अँ चार फेस प्रिपोजिशन सीखी छे यहाँ रचना एकजे पजेसिव केस प्लस नाउन कोईपन क्रियापद के विशेषण ने अपने नाम स्वरूप में फेरवी और अपने आ रचना बना अपने एक उदाहरण जो है तो प्रथम उदाहरण जो है अवी वोज एबसंट હવી છે એ ગેરાજર હતો હવે એનું કારણ દર્શાવું છે આપણે બંને પ્રકારે દર્શાવીએ સૌથી પહેલાં આપણે દર્શાવશું બીકોઝ સિન્સ કે એઝ એટલે કે કંજક્શનનો ઉપયોગ કરીને તો એમાં આપણે પહેલાં કંજક્શન તરીકે બિકોઝનો ઉપયોગ કરશું બિકોઝ ત્રણેય કંજક્શનનો ઉપયોગ એક થશે ફેર એટલો રહેશે કે સિન્સ અને એઝ આપણે વાક્યની શરૂઆતમાં જેમ ઈફ અને અનલેશનો ઉપયોગ આપણે શરૂઆતમાં કરીએ એ પ્રમાણે કરી શકીએ છીએ પણ એમાં એક વસ્તુ એક વસ્તુ સુનિશ્ચિત કરવી કે બિકોઝ સિન્સ કે એઝ આ ત્રણેય શબ્દો પછી જે વાક્ય આવતું એ કારણ રજૂ કરતું વાક્ય હોવું જોઈએ તો અવી વોઝ એબ્સન્ટ બિકોઝ હી વોઝ ઇલ हमें आज वक्य ने अपने फ्रेश प्रिपोजिशन द्वारा बनाए तो मित्रों रचना कीधी पॉजेसिव केस प्लस नाउन ए रचना प्रमाण वक्य बनाशू तो बिकॉज ने बदले आप अँ विकोज ऑफ बीकोज ऑफ पजेसिव केस अपने अवी कपराशे हिज बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ईल इल्ने जो आपन में कन्वर्ट करे તો રચના એની કંઈક આવી બને છે બરોબર છે વાક્યનું ગુજરાતી ભાવર્થ કરીએ તો એવું થશે કે અવિ ગેરહાજર હતો કારણ કે તે બીમાર હતો આ બિકોઝ વાળી વાક્યનો અર્થ થશે જ્યારે બિકોઝ ઓફ વાળી રચનાનો આપણે ભાવર્થ કાઢીએ તો કંઈક એવો નીકળશે અવી તેમની બીમારીને કારણે ગેરહાજર હતો બરોબર એવું જ આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો હવે આને આપણે બંને રીતે બનાવીએ કે રુચિ પરીક્ષામાં સારા માર્કસ મેળવી શકી હતી પણ કયા કારણોસર તો એ કારણ દર્શાવીએ પેલું આપણે બીકોઝ વડે દર્શાવીએ તો सेना तो आप सींस उपयोग करे सींस शी वर्कड हार्ड कारण के सखत मेहनत करी थी और एने जो फ्रेश प्रिपोजिशन द्वारा दर्शाएविंग टू ड्यू टू के ऑन एकाउंट ऑफ वा दर्शाए तो अपने अँविंग टू ना प्रयोग कर बनाविए वाक्य ओविंग टू હવે અહીંયા પોઝેસિવ કેસ મૂકવાની થાય પણ રુચિ માટે પોઝિટિવ કેસ કઈ બનશે હર ઓવિંગ ટુ હર વર્કડ હાર્ડનું આપણે નામ સ્વરૂપ બનાવવાનું છે તો શું બનશે હાર્ડવર્ક ઓવિંગ ટુ હર હાર્ડવર્ક બરાબર છે મિત્રો આ રીતના વાક્ય છે એ બનશે મિત્રો ડ્યુ ટુની એક અહીંયા વિશેષ રચના પણ આવે છે જે એડવાન્સ ઇંગ્લિશમાં આપણને જોવા મળે છે લિટરેસીમાં જોવા મળે છે જો એની રચનામાં આપણે જોઈએ તો उन एट्ले करता प्लस टू बी प्लस ड्यूटू प्लस पॉजिशीव केस प्लस नाउन एवं घनी जोए कि ड्यूटू ना उपयोग है ये मेजोरिटी ટુ બી સ્વરૂપ સાથે થાય ક્રિયા સાથે ખૂબ ઓછું જોવા મળે છે તો એનું જો આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો ઉદાહરણ પણ આપણે જોઈએ તો આ પ્રમાણે વોઝ ડ્યુ ટુ અમિતની ગેરહાજરી તેમની બીમારીને કારણે હતી આમાં કોઈ ક્રિયા નથી માત્ર અસ્તિત્વ દર્શાવે છે ટુ બી સાથે રજૂ કરવાનું કારણ છે તો એના માટે આપણે અહીંયા ડ્યુટ નો ઉપયોગ છે વિશેષ અર્થે કરી શકીએ છીએ ओके okay, मित्रों कोई आ आब बाबत में प्रश्न हो टॉपिक पर प्रश्न हो तो तब अमरी आ डीजी बुक एप्लिकेशन पर लॉग इन थार प्रश्न है ये पूछी सको और एमु निवारण मेरी शको छो वे मटिरियल तब डीजीबुक एप्लिकेशन पर आनलाइन एक्जाम के पीछे लाइव लैक्चर मे ते डीजी बुक एप्लिकेशन पर आको जेमने ज प्रश्न हो सॉल्यूशन आप एक्जाम ओरिएेड तैयारी कर